Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam Super Jam episode yang ceria. Episod kali ini kita nak buat tribute untuk Kojiwada that this guy really made our childhood sangat awesome dengan lagu dia satu lagu ni je. Siapa tak tahu lagu Meluwan Butterfly. Tapi kali ini, saya ada cover lagu ni dalam bahasa Melayu. Kalau dunia sunyi sepi, teruskanlah beraksi. Peluang ini mungkin tak akan kembali. Bukan menjadi ramah-ramah, terbang gembira di angkasa dan bertemu. Kita lupakan segala duka, bukan waktunya untuk kita merasa lega. Apa maksudmu wo wo wo wo? Sampaikah kita ke langit biru? Namun ku wo wo wo esok belum tentu Apakah rancangan ku. Teruskanlah Beraksi Peluang ini mungkin tak akan Kembali Kekalkanlah Menjadi dirimu Kuatkanlah Mengipar sayapmu Kita terbang bersama Sayangku Okey, itu sahaja daripada saya Sekiranya korang berminat Lover lagu saya, kurang boleh dapatkannya di iTunes Jangan lupa untuk subscribe, share, komen dan like kita pun channel Sekiranya korang merupakan pengguna lain, jangan lupa untuk download sticker lain Seperti yang tertera, dapatkannya di Line Star Dan don't mix up the chances to watch all the simple shows dan nak masuk season kedua dah Sekiranya korang ada apa-apa cadangan lagu untuk ditranslate kan Korang boleh komen di ruang dan komen lah Okay, kita saja Bye Assalamualaikum